jatkuvan kasvatuksen hakkuu. Eli tässä toteutetaan ylispuun poistoa tämmöisessä täystiheässä taimikossa. Ja tämmöisiä suuria puolentoista mutin mäntyjä kaadellaan kuusikon sekaan. Tässä pitää olla todella tarkkana näissä kaadoissa, että ei vahingossa tuhoa näitä jäävää puustoa, vaan aina osa vaurioituu, mutta tota Pitää suunnitella se, että mitkä niin suunnittelee vaurioittavansa ja mitkä niin suunnittelee säästävänsä. Eli jos kaikki, kaikki ajattelee säästävänsä, niin varmasti tuhoutuu enemmän kuin se, että suunnittelee minkä päälle kaataa ja sitten minkä säästää ehjäksi. Ja tämä puutovaran laadutus on yksi ongelma täällä tiheässä alikasvoksessa, kun ei tahko vaan nähdä niin ihan niitä kaikkia vikoja, mitä normaalisti puussa näkisi. Myös tämä ajokonetyön tuottavuus on huomioitava tässä, että ajokoneenkin on täällä vielä pärjettävä, niin tämä on erittäin haastavaa niin puunkorjuun näkökulmasta kaikille. Ja tässä kun tuota, suunnitellaan tätä tekemistä, niin olisi ihan hyvä, jos olisi niin kuin joku käynyt raivaamassa näitä ennakolta, mutta jos se ei ole raivattu, niin silloin motolla joudutaan vähän raivaamaan, koska työturvallisuus on kaiken A ja O tässäkin hommassa. Että Tuo on erittäin ikävää, jos tuonne jää tuommoinen risu tonne puun tyvelle ja sitä sahataan poikki ja se laippa jää jumiin, niin siinä tahtoo tulla katastrofi sen jälkeen. Nyt tässä hyödynnetään luonnonaukkoja Eli kaadetaan tuonne luonnon aukkoon ja samalla kaadetaan toista puuta päin, jolloin oksat karsiutuu tuolta toiselta laidalta, kun tätä puuta lähdetään syöttämään. Eli se mänty, mikä tuolla oli vastassa, niin se karsii samalla tuon toisen puolen oksat niin silloin tuo latvuus, joka tuolta tulee puun syötön mukana, niin se ei vaurioita tuota alla olevaa puustoa ollenkaan niin pahasti. Me hyödynnetään kaadossa näitä olevia puita, jotka otetaan myöhemmässä vaiheessa pois sitten. Ja tässä taas laadutetaan tämä puusto. Puusto tänne niin kuin kuuluu, eli tavaralaitsaahan tästä nätisti kyytiin. Normaalisti tässä jatkuvassa kasvatuksessa kaadetaan aina tänne ajouralle, kuten tässä seuraavassa. Eli tulevalle ajouralle päin tavallaan kaadetaan se puu, niin silloin se latvus, joka muuten tuhoaisi noita taimia, niin se ei kovin paljon niitä tuhoa. Ja tuossakin huomasin, niin samalla vähän syötin katoessa, ka, niin tota, jo, niin silloin se liikkuva latvus, niin se ottaa noihin puihin kiinni, niin se ei tuhoa sitä puustoa siellä liikkuessaan verrattuna siihen, että jos se kaatuis niin yhtä, yhtä könttiä, niin se tahtoo tuhota se latvu siinä, mutta kun se tulee liukuvasti, jouhevasti siitä, niin se tulee aika näppärästi siitä ilman, että se tuhoaa tätä alla olevaa puustoa. Ja tämä laaduttaminen on se ongelma, että tukit, pitäisi olla tukillaatuisia, mutta kun ei vaan näe tonne risuun sekaan, niin ei maha mitään. Ja Toki ajouraa kannattaa niinku raivata myös vähän, että ne nousevat risuuteiselta jokisten ajokoneen laseja rikki tai muuta. Ja tietysti tässä jälkipito on tärkeässä asemassa. Eli nämä ensimmäisellä männyllä tuhottiin tämän kuusen latva täältä. Niin tämä otetaan silloin pois tässä, kun siitä kuitu tulee. Siinä on hyvää taimikkoa alla, niin tota, ei jätetä huonolatvasta kuusta sinne lahoomaan. vaan tota, Tehdään se pois ja jätetään nuo alla olevat siihen kasvaa vähän paremmin, paremmaksi. Ja nyt taas ajellaan eteenpäin. Ja se on tärkeää, että katsotaan tämä ajoura itselle auki, niin tietää mikä ollaan menossa. Eli suunnitellaan sitä omaa työtä vähän eteenpäin, niin tämä on paljon helpompaa toteuttaa sitten jatkossa. Ja nyt tästä otetaan ja kaadetaan taas tuonne aukkoon toi Suuri mänty. Ja niin mutta täällä oli tämä latvansa katkassa toinenkin kuusi, niin otetaan sekin pois, niin on työn jälki vähän parempaa sitten muuten katsella. Siitä taitaa kuitu vielä siitäkin tulla. Kyllä. Ja nyt kun on saatu se selväksi. Niin päästään tänne eteenpäin. Ja tästä otetaan ja kaadetaan tämä valtava mänty. Oli tosi iso, iso koura ja nippanappaa mahtui ja Nyt tarkka suunnattu kaato tuonne luonnon aukkoon tulevalle ajouralle. Niin alla oleva taimikko säilyy melko hyvänä. Nyt tässä huomataan, että niin tämä vaatii yllättävän paljon tilaa. Tämmöinen kahemotin mänty täällä maassakin. oli pystyssä paljon helpompi käsitellä kuin täällä maassa. Ja nyt sitten täytyy huomioida, että tässä alla olevassa taimikossa se parempelaatuisia. esimerkiksi tässä tapauksessa kuusia, pitäisi koittaa varjella. Ja sitten kun on koivuja, jotka on vähän vähempiarvoisia, mutta hieskoivut, niin niitä voidaan sitten käyttää hyväksi myös tässä puutavaran lajittelussa. Eli jos äsken toi koivu kaatui tuonne alle, alle, niin se tee ihan tarkoituksella, että se ohjasi tuon kasaan tuohon paikalle ja säästi nuo kuuset siinä sitten niin käytännössä vaurioilta. Ja nyt tässä eteenpäin mennessä. Taas muistetaan, että työturvallisuus, eli jos ei ole kukaan käynyt raivaamassa, niin silloin meidän motolla tämä raivattava. Tämä vie yllättävän paljon aikaa työajasta. Koneen datastaan nähdään, Kyllä et, että montako tuntia tämmöisenkin kohteen raivaamiseen kuluu, että tämä voisi olla pelkkää puun kautua, mutta tässä jatkuvan kasvatuksen hakkuussa on paljon muutakin työvaihetta, kuin pelkkää, pelkkää sitä puun prosessointia. Eli sitä kautta paljon hitaampaa yrittäjälle. Ja myös, muistetaan se ajokonetyön tuottavuus myös tässä, eli yksittäisiä kasoja koitetaan välttää, ja tässäkin mulla oli kuusen kuitua tuolla kasalla, niin tehtiin ne uusi, uusi puu lisäksi. Nyt on sitten haastava tämmöinen iso kahemmotin mänty täällä taimikon seassa. Koitetaan sekin koittaa kaataa tähän ajouralle. Täältä sivusta me se saadaan tehtyä. Tarkka suunnattu kaato kuusten välistä ja syöttö päälle, niin se tuli aika nätisti sieltä alas. Latva tuhoaa aina väkisinkin jotakin, mutta ei maahan mitään. Ja nykki huomattiin, että niin risu jäi väliin, niin aiheutti halkeaman tuohon puuhun, kun koitettiin sahata. Eli nuo on hyvin haastavia tommoset risut. monimuotohakkuu kurssia on ollut toteuttamassa, myös allekirjoittanut, jolloin 15 vuoden työkokemus myös itse hakkuuko ne ajamisen.